मनन संसार है व्यविनम अंतकार डोले ब आलू है क्या है दोष या मांगे या है दोष या मांगे जीवन गामने में संसार है एक थमा enna galamu mage ale dore mama anduna pire wage wewa beeri kata purahina uno duka athalada nabe sae dauba mage meme hita langa <laughs> <laughs> bawa sude ද කනලම අල්ලන්නේ වර අතයි උඹ අඹරලා මට දීපු දුක පාට්ටයි මම මඩ පුර මඩමල යතුම්පේ ඉරව නැ මං අරපින්චන්න සුදු උඹ රම්පේ අනයි බඩයි මදු මඩ වගේ උගේ <td> උඹ කුටක්ලෙක්වක් අවවව දවස යන බැමෙටි උම නැත්තේ මම පිස්සෙක් කරවලා කෑවා මගේ 발ී සයිකල් લે බස්සක් ගරවලා මැදගෙන ආයාලි බුදුන් මේ දැන් අසබුල්ලා නැරඹ හෙව්වා දීනේ සුදු මන්දේ නැ හැස්ක් වගේ හංගන්න කාලේ ඉඳ මගේ ළඟ ඉඳපු ඉඟා දෙපු ගොඩක් යොන් ඇති ඊන පුමර්ණ මතු සම මේ ට කටට බෙල්ලෙ ැ ඉන්න ඇතද වර්රිනබෙලවා පෙන්නලා තිස්තක දත පෙනෙේ මං පැතේ පනොකපු හොන්තක සුතු උබනේ රජන ගණනකෑම ගන්තක කියපති වරත පකපුවාට අස්්ටක. වර දින්නවඕන දවසක හරිියන්න මිරි කෙන් ඕන තොඩම කයිුෂයෙන්න්න යසල ඇති පිරි මින්නං ඇතිබෙන්ඩ ඒත් මේවා ගල් කියලා හිතු අද නොරිදෙන්න්න සතු කොව ලින් දුක හි වා අස කදුරු කන්නේ නැ කාටවත් මම බැන්නේ නැ විදෙව්වට රෑ දිසේ හෙට් මේවත් ිටතාම පොල් ගහන්න බැවිල යන්න සංහති තාමර ඇලගව පොඩි ගහෙදන් ඇදි එන සුදු බුදුසණින් උඹ පලයන් දැන් ඇදි දහර බේන ඉන්නේ පදින්න බොටවන්න හේ මම පිස්සෙක් කරවල කෑවා මගේ බාලි සයිකල්ේ වැසත් කරවල පැදගෙන ආ ඒ කාලේ බුදුන් මේ දැන් අස්සක් මුල්ලක් නැරව හෙව්වා ඊනේ සුදු මන්නන්නේ නැ ගැස්සක් වගේ හංගන්න බෑ ආලේ බං දෙබු කොට කියු නැති මේ දුක විඳපු දැරැස පාය පුතණිතර වේ උපදිහ බලන මනිදි මෙරුවේ ඇයි කි දන දන බොරු කෙරුවේ ඇයි අන්සක හිත අපරාදි මල් අත දෙමළයි කොයි අපට විරෝධී